Les vides són com les ciutats. Hi ha zones amb jardins, per presumir-ne, per mostrar els forasters. Hi ha avingudes amples per on circula el bo millor, el més elegant, el més platòric. Hi ha places recollides, racons íntims, difícils de descobrir, que guarden tresors del passat. Hi ha gent que hi va de pas, gent a la guait, amb fins inconfessables, gent que s'hi queda per sempre. Hi ha passatges miserables, atzucacs, abocadors d'escombraries, túnels foscos, clavegueres i tuburis violents. Les vides són com les ciutats. El gran repte és trobar els camins amagats, que porten fins al cim de la muntanya.